ایک تم ہی تو ہو جو میری باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو خیال بار بار آتا ہے آپ کا میں اپنی محبت قربان کرنے سے اور تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں تم میرا سرمایہ ہو